Klanmedicin är clowner och de har individanpassade shower för våra boenden här. Vad Att jag hade Såg det ut så? Jag det ut som en som bara ett paruk. Nämen men vad? Det är ett bra alternativ i och med pandemin. Det är jättefint att kunna erbjuda dem en upplevelse som de kan göra på hemmaplan. En fantastisk upptäckt. Vi kan få enskilda möter med dem. Och vi kan också erbjuda flera möten under en eftermiddag eller förmiddag just för att mötena sker digitalt. Han är så snygg Han är så snygg! De tycker att det är så kul och det är flera som är, som är återkommande hela tiden. Jag tycker också att McClouderna är otroligt duktiga på att fånga upp det man berättar om varje individ som de ska träffa just så att det ska bli väldigt individanpassat. Att kunna vara med och, och göra skillnad för dem i vardagen. Det betyder mycket för oss. Vi låtsas inte om honom. Nej, om nej.